Я проживала з родиною, а зараз я сама одинока, не мали мене кому вийти. Я мала діти, були діти замужені на роботу, так що чесело вони забоїли, помирали. Я сама одна я стала. Так Степанія Вереза розповідає про свою сім'ю. Дитинство Степанія, каже, пам'ятає мало. Жінка пригадує, як в юності допомагала брату, який був воїном УПА. Каже, носила їжу і листи до лісу, де був табір. Мені другим давали здати. Ось, переходи, не гнечки. Хочу, ти задричав. Записка, зав'язала. Можна записку, своїм, своїм. У 1944 році батьків і брата вислали до Сибіру. Сестра зникла безвісті. Тоді Степанії було 23 роки. Хату, у якій жила сім'я, спалили, розповідає жінка. Тоді влаштувалася на ферму, щоб заробити гроші на житло. Жінка каже, була одружена двічі. Народила четверо дітей, має п'ять онуків, п'ять правнуків та праправнучку. Найстарша онука Галина Суміславська відвідує бабусю тричі на тиждень. Вона розповіла, п'ять років тому Степанія травмувала ногу, тому не може ходити. Зараз жінку доглядає соціальний працівник. «Я зробила з дітьми добре, люди мене ожили, я людей. Я було так тяжко слаба, Це в мене заболіла, голова мене боліла, печінка мене боліла. І зараз болить печінка. Але я, я сама собі чи як ця пережила тих сторож. Я жінка така була, то мені браку, я тобі всирала, я поїхала, я купила, я мала своє, бо я мала. Леся Продоус. Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопільщина.